Hello All of you everyone. Wa new blog kan ni jaw so bar. Chanaw din ni video ma nyaw wet daw ma ga aw myi de thin kwe de khu chit law go ko u song nyar de thin khu go thin khu ya yu yu shop phain tai tin paw ya aw myin l Ko s o n o t w j a n y i e di i e o t အချောရလည်းနေသရှိကအောင်ကြည့်စေ video လေးတွေကို season ရတဲ့ဒီဆာဖ်ရင်းတွေကျွ်ကျနော် n n e l ကို like a subscribe လောက်ထားပေးပြီး video u p t ိတိကျကောင်လို့ bell icon a t i ေးင်နေ့ပုလုာရှိပါတယ် ဂျူဆွန်တဲဆောင်းယမ်ဟာထရဆိုလာယွန်ဂျီဟူယုတ်စ်ပါတယ်ထရဆိုလာယွန်ဂျီဟူယုတ်စ်ဆိုတာကိုဟတားပုံ်ဂလားာဆုလို်ပတယ်ကုယွန်ဂလို်တဲ့ာလဲကိလော်တဲရရချကတောကြက်ဆ်သူရဲလောရကရယကိုအာချယာကို်စပ်ပ်ရကရီးရိတာကဆုလိုဒ်ါ် တော်ဝင်မြန်ချိလေးစားမှုခံရတဲ့ဒုက္ခလေကို့ပေါ်မြန်ချိလေးစားတဲ့သူအပေါ်အတန်လားရိုသေလေးစားမှုဆိုတဲ u အောငအပေ a အော်ကျန်ရဲ့ယုဂျီလဲဆောင်ဆိုတဲ့ရီစကိုထရက်စောက်တိုင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ဗလိဆိုတဲရိမှယုအိုကိြခုဖပကိောပဝင်နေရတဲအခွကကတရီဗန်မာဂတွေ်နစကမာတိုယကြီခုဖ်။ เนี่ยเป้ติปาวินอุศ่องเนี่ยได้อพเฟสໂຕရဲ့လက်အင္းကဝင်တံတူအိုးချင်းစီပုံမှာ trust ဆိုတဲ့ယု我我ံကြည်မှုရတဲ့စောထားပြီးတော့အတန်းလိုက်ယုံကြည်လေးစားမှုဆိုတဲ့ new user trust ဆိုတဲ့တိစောထားရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးခွင့်တွေရဲ့ရေရှည်စပန်းတိုင်ဘာဟာ UI စဉ်းျေစက္ကန့်ဘုံအော်ဒါတွေကိုယုံကြည်တဲ့ fulfill ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးလေးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က trust ဆိုရင် fulfill ရဲ့ယုံကြည်မှုမျိုး 鉄殺隊の中の例えばもうなおそうお姉な鉄殺隊は天勇治で観たら真会事や医者官等に応援要らないお。観に送てもその内調査勇敢のでせ。面子子子勇治阿子晒しやれそれでコンフィデンを鉄殺やままま ကြောင်ရောကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးပါဝင်လောက်ရှားနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေအငွေသားတွေပေါ်မှာ trust ရယ် belief ရယ် confidence ရယ်တည်ဆောက်ထ ाया မှာဖြစ်ပါတယ်